اللهم نبي بعده اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترت بعد فتنه اضرى على الرجال من النساء وقال بادرو بالعارف في ترى المقاتع باقتا في الليل المظلم يسبه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافر ومايسبه الرجل دينه في اراض من الدنيا او كما قال النبي صلى الله عليه بہت فتنوں کا معاشرہ ہے بہت فطریں پھیل رہی ہیں اور انسان کو بعض کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پوری طرح کسی فتنے کی گرفت میں آ چکا ہوتا ہے اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشگی آگاہی فرمائی تھی کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے عملوں کے اندر جلدی کر دینا فتنے اس طرح آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے انسان صبح کے وقت ایمان والا ہوگا مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور ایسے بھی ہوگا کہ شام کو حالد ایمان میں ہوگا اور صبح کافر ہو چکا ہوگا تو اس کی آگے آپ نے یہ وجہ فرمائی بیان کہ انسان اپنا دین دنیا کے ساز و سامان کے عبض بیچ دے گا دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر بیچ دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فطریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے بعد میں نے اپنے بعد مردوں کے اوپر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اگر کوئی فتنہ جو سب سے زیادہ ذرناک ہے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ اگر ہے تو وہ مردوں کے لیے عورت کا ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث کے اندر اس بات کا ہمیں سبق دیا ہے بہت ہی سمجھایا ہے کہ بھئی بچ کے رہنا بچ کے رہنا انت دنیا حرتن اللہ مستخل مستخل حکم فی ہا یہ دنیا سرسبز ہے شاداب ہے بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ, تعالی تمہیں اس کے اندر جانشین بنانے والا ہے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے واہ یگ ضرور <فَتْعَمَلُونَ> کہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو فتح کچھ دنیا وت کُنثار تو دنیا سے بچ کے رہنا اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تو تم دنیا سے بچ کے رہنا یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے آگے بیان فنما دوں تک دنیا وقت دنیا سے بچ کے رہنا اور ساتھ عورتوں کا ذکر کیا عورتوں سے بچ کے رہنا عورتوں کے فتنے میں نہ پڑ جانا تو میرے محترم عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اس جو ہے نا وہ بندر اور زیر بن گئے اور بڑی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہوئی بہت زیادہ اللہ کی جو پکڑ ان کے اوپر آئی طرح طرح عذاب ہے تو فرمایا کہ فتنة بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فطرہ تھا وہ عورت تھا عورتوں کی وجہ سے وہ فطرے میں پڑے ایسا پڑے کہ وہ دنیا کے ہی دل دادا بن گئے دنیا کے ہی رہ گئے اللہ عالمین نے ان کو عذاب سے دو کیا تو میرے محترم عزیز بھائیوں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر ہمیں بچنے کی نصیحت فرمائی ہے کہ ہم اس فتنے سے بچ کے رہیں جتنا بھی ہو سکے جتنا بھائی ہم اس کو معمولی لیں گے نارمل لیں گے اس کو اتنا ہی زیادہ زور پکڑ کر ہمارے اوپر حملہ کرے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے فک فروج ہوں مومنوں کو یہ حکم دے دو ہے نبی کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کریں اور مومنات کا عورتوں کا بھی یہ فرمایا مومنات کو بھی حکم دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں شرم کی حفاظت کریں تو یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کو بچا کے رکھیں اپنے کان کو سماد کو اس فطنے سے, سے بچا کے رکھیں اور دیگر جو چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ فطرے کے اندر انسان کو لے جانے والی ہیں ان کو بچا کے رکھیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کے بارے میں اتنا فرمایا اتنا فرمایا کہ نبی علیہ السلام طانا فی الحال تمہارے کسی ایک شخص کے اندر یہ بڑی غور طلب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کی شدت کا اندازہ لگانے ہیں آپ کے فرمایا کہ تمہارے کسی ایک شخص کے سر کے اندر کیل ٹھوک دیا جائے لا فی طانفی احدو سر کے اندر بیف ٹھوک دی جائے کیل ٹھوک دیا جائے خیر اللہ یہ بات اس سے زیادہ بہتر ہے من ان تماۃ اللہ تقل اللّہ کہ وہ اس عورت کو چھوئے اس کو ہاتھ لگائے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے غیر محرمہ عورت کو چھونا اس کے لیے اتنا غربناک ہے اتنا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر میگ گاڑ دی جائے یہ اس سے زیادہ حالانکہ سر جو ہے وہ ایک بڑا نازک ہے کہ اور اس کے اندر کیل کا ٹھونکنا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن نبی علسم علم یہ بہتر اس لیے کہ یہ جو دوسری چیز ہے اتنا نقصان یہ نہیں پہنچایا کہ جتنا وہ نقصان پہنچا اب کچھ لوگ جو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے دل صاف نہیں ہے پتہ نہیں آپ کا جو ہے وہ تمہارے دل ہی گندے ہیں تمہارے جو ہے وہ ذہن ہی خراب ہیں اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ بے پردوی کو رواج دیتے ہیں تو میرے محترم مدید بھائی ایسی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر حکم فرمائے یا صادر فرمائے ہیں اس معاملے میں تو بالکل ذرا بھی لچک نہیں دی تاکہ ہے وہ انسان جو ہے یہ کمزور ہے بہت کمزور ہے اور بہت جلد فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے شخص نے پوچھا جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی بندہ کوئی بندہ لا اخلوََََََََََََََََََََ راج العلوم بم رہا بندہ کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو تنہائی نہ اختیار كرے اللہ صار سحمت ہاں تیسرا اس کا شیطان ہے ایک مرد ہو گیا اور عورتوں گی کا تیسرا جس کے ساتھ ہے شیطان ہے یہ آپ نے فرمایا اور ایک صاحبی نے پوچھا اللہ کا رسول افرع الحموہ یہ دیور جو جیٹھ ہے خامد کا بھائی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے نبی علیہ السلام الحم الموت یہ دیور جیٹ ہے. یہ موت ہے حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ موت ہے یہ جیسے موت سے بچ کر رہتے ہو اس طرح اس سے بچ کر ہو اگر ہم اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ بھائی یہی ازمائش ہے یہی فتنے ہیں اس سے بچ کر کامیاب ہونا نکلنا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ رب العالمین نے شخص کو بڑے اجر و ثواب سے اور بڑے انعام سے نوا دیں گے بہار شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے سات قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ ن سے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان کے اندر فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے خوش نصیب ہے کہ جس کو رج الات و امرات الدات منصب و جمع ایک بہت خوبصورت اور اونچی قبیلے کی عورت نے اس کو حسب و نصب والی عورت نے کھاتی پیتی عورت نے اس کو بلایا اس کو دعوت دی اور اس نے کہا کہ بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں حالانکہ نہ کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اس جملے کی یہ اگر امتحان سکتا ہے تو اس کا انعام بھی بہت بڑا اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا تھا یہ نہیں ہے دین خالی کہ ہم نماز پڑھ لیں اور اپنی روزہ رکھ لیں اور اپنی دیگر عبادات کو سر انجام دے دیں تو ہم نے عبادت کر لی اللہ کو راضی کر لیا پکے جھنڈی بن گئے اس سے زیادہ میرے محترم ادیث بھائیوں زیادہ جو پابندی کے ساتھ کرنے والے کام جو سختی کے ساتھ اپنے اوپر کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی بڑی عبادات کو برباد کر دیتی ہیں انسان ایسے فطرے میں بڑھتا ہے کہ وہ اس کی دنیا بھی جاتی ہے دین پہ چلا جاتا ہے تو میرے محترم ادیث بھائیوں کوشش کریں کہ کوئی ایسا تعلق نہ ہو کوئی ایسی جو عورت ہمارے لیے حلال نہیں غیر محرمہ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کو کوئی تعلق ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے دین کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر ہم کو جو ہے وہ لے کر آئے اور ہمیں ہماری آخت برباد کر دے اب یوسف علیہ السلام دیکھیں اللہ رب نے احسن اور قصص دروازے بند کر لیے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا آگے سے کیا کہا اللہ رب العالمی نے کہا بھی اللہ کی اللہ رب العالمین نے اور آگے یہ بھی فرمایا جعل رب بھی احسن میرے رب نے میرا بہت اچھا ٹھکانہ بنایا ہے جنت اللہ نے میری بنائی ہے اب میں اس کی خاطر یہ کام نہیں کر سکتا میں اللہ رب العالمین کو تو دیکھیں بھائیو اگر بہت بڑی قربانی پیش کی ہے تو اللہ رب العالمین نے اتنا ہی بڑا انعام بھی پیش کیا ہے یہ نہیں ہے کہ عورت اگر وہ دعوت نہیں دیتی یا وہ مائل نہیں ہوتی تو ہم اس کو مائل کریں ایک ہے کہ عورت مائل ہے خود بلا رہی ہے عورت لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی ڈر کی خاطر اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے قربانی بہت بڑی ہے لیکن اس کا انعام بھی اللہ عالم نے بہت بڑا رکھا ہے اور وہ بھی واقعہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا وہ بخاری شریف کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے کہ تین بندے غار کے اندر پہنچ گئے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب بھائی غار کے اندر اب نجات دلانے کے لیے یہی ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ پیش اپنے والدہ کی خدمت کا پیش کیا اور, اور دوسرا جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا طارب العالمین سے اس غار کے اندر پھنسے ہوئے تین بندوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ میں اپنے چچے کی بیٹی سے اتنی محبت کرتا جتنا کوئی بندہ کر سکتا ہے بہت محبت کرتا اور میں نے اس کو برائی کے لیے کہا اس نے کہا بھی نہیں یہاں تک کہ تم سو اشرفیاں لے کر آؤ اشرفی دینار کو کہتے ہیں یہ دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں دینار کہتے ہیں اشرفی کہہ لیتے ہیں ایک ہی بات ہے تو سو دینار سونے کے سکے لے کر آؤ اشرفیاں لے کر بہت بڑی یہ رقم ہے تو میں نے کوشش کی محنت کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں حتیٰ کہ میں نے وہ سو اشرفیاں کٹھی جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو بغیر اس کے حق ہاں کے نہ کھولو تو میں اللہ سے ڈر گیا اور میں نے وہ پیسے بھی نہیں لیے اس سے چھوڑ دیے میں نے اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام چھوڑا تھا اس وقت تو کوئی نہیں تھا اس نے مطالبہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا لیکن میں اگر تیری رسا کی خاطر تیرے ڈر کے وجہ سے اگر میں نے یہ جی کام کیا ہے تو تو آج اس مصیبت سے میں نکال دے اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ وہ اپنے جو ہے اس نے جگہ کو چھوڑا اور رستہ کھولا حالانکہ انہوں نے آسمان کو دیکھنا شروع کر دیے میرے محترم عزیز بھائیو یہ بڑے عمل ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بڑے مشکل ہیں ہمارے اوپر یہ بڑے بھاری عمل ہیں لیکن ان کا ہی بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نیم تو سنواس ہے تو کوشش یہ دیکھیں اب بندہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے پریشان میں پھنستا ہے اپنا یہ عمل پیش کریں کہ یا اللہ میں ایسے جو ہے وہ میرا ارادہ تھا لیکن میں نے اس کو تیری خاطر چھوڑ دی ہے اگر تجھے یہ پسند ہے تو مجھے میری اس مصیبت سے دور کر رہے یہ بڑا عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو پیش کرنے کے قابل تو میرے محترم مدید بھائیوں جہاں پر یہ بڑا سخت فتنہ ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا اجر و ثواب اور انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے تو کوشش کریں کہ ہم بالکل جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں بچیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی معاملے میں بندہ پڑتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استفاد کر کے اسے نکلنا چاہیے اس لیے صحابہ جو ہے وہ بڑی اس کی فکر کرتے تھے اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اگر اچانک عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان تو نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کم دیا کہ میں پوری اپنی نظر کو پھیر لوں اور اب میں یا علی اللہ تبھی نظر نظر آ کہ نظر کے پیچھے نظر کو مت لگاؤ پہلی معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے دوسری کی پکڑ ہوگی اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے اس سے جو ہے وہ مدد بھی مانگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فطرت سے بچائے اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آفر بہتر کرے سلیم و رحمت اللہ